فعندما كنا عظام كان ملوك العرب والمسلمين لا يخافون في الله لوم لائم كانوا يخاطبون بالرسائل أكاسرة الفرس وقياصرة الروم وملوك العجم أجمعين بلسان عربي مبين فكان منهم من يدعى للإسلام ومنهم من يدعى للجزية أو القتال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 أولاً رسالة السلطان سليم الأول يهدد فيها إسماعيل الصفوي شاه إيران بعد أن هاجم شاه إيران بعضاً من البلدان الإسلامية التي كانت تحت خلافة الدولة العثمانية وقتل الكثير من أهل السنة واستباح دماءهم رسالة يهدده فيها وقال في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الملك العلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن جاءته موعزة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه الكرام أجمعين. ثانياً رسالة نفقور ملك الروم إلى خليفة المسلمين هارون الرشيد ورد السلطان عليها كتب ملك الروم رسالة إلى خليفة المسلمين هارون الرشيد قال فيها من نفقور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ واقامت نفسها مقام البيدق فحملت اليك من اموالها ما كنت حقيقه بحمل اضعافها لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن فاذا قرات كتابي هذا فارضض الي ما حصلت من اموالها وافتدي نفسك بما تقع به المصادره لك والا فالسيف بيننا وبينك فلما قرأها الرشيد استشاط غضبا وتعاظم ذلك وكتب إلى ملك الروم رسالة ولها العجب وكتب في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نفقور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام وخرج هارون الرشيد بنفسه إلى حملة قادها إلى مدينة هرقل وكان ذلك في عام ثمانمائة وثلاثة للميلاد وكان قريبا من القسطنطينية واضطر نفقور إلى الصلح والموادع ولكنه نقد العهد مرة أخرى فما كان من هارون الرشيد إلا أن ذهب إلى مدينته ودكها دكا وأرغم نقفور على دفع الجزية وهو من الصاغرين ثالثا رسالة المعتصم إلى ملك الروم تبدأ القصة حين استنجدت امرأة عربية بالمعتصم وكان اسمها شراط العلوية وقد تجرأ الجنود الروم على أثرها وظلمها فنادت بأعلى صوت لها ومعتصما، فزلزل المعتصم زلزالا شديدا وحرك جيشا وكان على رأسه إلى مدينة عمورية فلما علم تيودور ملك عمورية الروماني كتب رسالة إلى المعتصم يهدده فيها ويامر المعتصم بالرجوع الى دياره فكتب المعتصم رساله الى تيودور وقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم قد قرات كتابك وسمعت خطابك والجواب لا ترى ما لا تسمع وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ثم ذحف نحو عموريه وكان على رأس الجيش الذي كان عدده سلاسين ألف مقاتل وقام بفتح مدينة عمورية وجاء بتيودور وقدمه إلى المرأة التي استنجدت به وقال لها هو خادم لك إن شئت أن تقبليه أو إن شئت فلها ثم نظر إلى المرأة العربية وقال يا أختا حتى تشهد بذلك غداً عند رسول الله وكان ذلك في عام 838 وثلاثين للميلاد رابعاً رسالة خالد بن الوليد إلى ملوك فارس كتب خالد بن الوليد رسالة إلى ملوك فارس يدعوهم فيها إلى الإسلام وقد كتب فيها بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد النبي الأمي وآله وصحبه ومن ولا أما بعد الحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرك كلمتكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأذل عزكم فإذا أتاكم كتابي فأسلموا تسلموا أو اعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلى الجزية وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا خامساً رسالة ريتشارد قلب الأسد إلى صلاح الدين الأيوبي ورده عليها أرسل ريتشارد قلب الأسد رسالةً إلى صلاح الدين الأيوبي رسالةً قال فيها ميري ريكاردوس قلب الأسد ملك الإنجليز إلى صلاح الدين الأيوبي ملك العرب أيها المولى إن حامل خطابي هذا بطل باسل صنديد، لاقى أبطالكم في ميادين الوغى، فأبلى فيها بلاء حسن، وقد وقعت أخته في أثركم، وكانت تدعى ماري، وصار اسمها سورية، وإن لملك الإنجليز رجاء أن يتقدم به إلى ملك العرب، وهو إما أن تعيدوا إلى الأخ أخته وإما أن تحتفظوا به أسيرا معها ولا تفرقوا بينهما ولا تحكموا على عصفورا أن يعيش بعيدا عن أليفه وفيما أنا بانتظار قراركم بهذا الشأن أذكركم بقول الخليفة عمر بن الخطاب وقد سمعته من صديقي الأمير حارث وهو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فبعث إليه السلطان صلاح الدين الأيوبي رسالة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أما بعد من صلاح الدين سلطان المسلمين الى ريكاردوس ملك الانجليز ايها الملك صافحت البطل الباسل الذي اوفدتموه رسولا الي فليحمل اليكم المصافحه مما عرف قدركم في ميادين الكفاح واني لا احب ان تعلموا بانني لم احتفظ بالاخ اسيرا مع اخته لقد اعدنا للاخ اخته وإذا ما عمل صلاح الدين بقول عمر بن الخطاب فلكي يعمل ريكاردوس بقول عندكم أعطوا ما لقيسر لقيصر وما لله لله فرد أيها الملك الأرض التي اختصبتها إلى أصحابها عملا بوصية السيد المسيح عليه السلام سادسا رساله هولاكو قائد التتار الى المزفر سيف الدين قطز ورد السلطان قطز عليها كتب القائد هولاكو الى القائد العربي المسلم سيف الدين قطز بعد ان احتل ارض بغداد وعم فيها الفساد وطغى وتجبر في البلاد فدفعه غروره إلى أن يكتب إلى السلطان المزفر سيف الدين قطز رسالة يستفز فيها المشاعر ويطالبه فيها بالاستسلام وأن يطيع فيها أمره دون الدخول في حرب خاسرة لقطز فكان نص هذه الرسالة يقول من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم هولاكو إلى الملك المصفر ملك الديار المصرية إن لكم عندنا معتبرة وعن عزمنا مزدجرة فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال وكانت الرسالة التي أرسلت من إلى سلطان المسلمين قد حملها خمس من الرجال المغول فنظر إليهم السلطان المزفر في مجلسه فنظر إليهم وكتب على ظهر الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالرتود، والسباع بالدباع، والكومات بالكراع، خيولنا مصرية، سهامنا يمنية، وسيوفنا مضرية، أكتافها شديدة المضارب، ووصفها في المشارق والمغارب، فرساننا ليوس إذا رقبت، وأفراسنا لواحق إذا طلبت، سيوفنا قواطع إذا ضربت، وليوسنا سواحق إذا نزلت، جنودنا وصدورنا دروعنا لا يصدع قلوبنا شديد وجمعنا لا يراعى بتهديد بقوة العزيز الحميد إن عصيناكم فتلك طاعة وإن قتلناكم فنعم البضاعة وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة قلتم قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالقضاء لا يهوله كثرة الغنم وكثرة الحطب يكفيه قليل اللهب أفيكون من الموت فرارنا وعلى الزل قرارنا ألا ساء ما يحكمون الفرار من الدنايا لا من المنايا فهجوم المنية عندنا غاية الأمنية إن عشنا فسعيدة وإن متنا فشهيدا ألا إن حزب الله هم الغالبون أفبعد أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين تأمروننا بالطاعة لا سمع لكم ولا طاعة تطلبون منا أن نسلم إليكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء ويدخل علينا منكم الخطاء هذا كلام في نظمه تركيك وفي سلكه تسليك ولو كشف الغطاء ونزل القضاء لبان من أخطأ أكفر بعد الإيمان ونقض بعد التبيان قولوا لكاتبكم الذي رصف مقالته وفخم رسالته ما قصرت بما قصت وأوجست وبالغت والله ما كان كتابك عندنا إلا كصرير باب أو طنين زباب وقد عرفنا إزهار بلاغتك وإعلان فصاحتك وما أنت إلا كما قال القائل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وإني قد وضعت القلم وحملت السيف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وكانت هذه الرسالة من أقوى الرسائل التي كانت تحمل العزة والنصر للمسلمين وبيان فصاحتهم وإتقانهم للخطاب سابعا رسالة بين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وملك الروم من قيصر الروم إلى معاوية علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن ابي طالب، وإنا لنرى انكم احق منه بالخلافة، فلو امرتني ارسلت لك جيشا ياتون اليك برأس علي. فرد معاوية على هرقل قائلا: اخاني وتشاجرا، فما بالك تدخل فيما بينهما؟ والله لئن لم تنتهي وترجع الى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادك ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت ولأقتعن رأسك وأقدمها هدية لعلي وعندئذ خاف ملك الروم وانكف ثامنا رسالة الخليفة العثماني سليمان القانوني إلى فرانسوال الأول ملك فرنسا الذي أرسل رسالة يستنجد فيها بالسلطان العثماني لنصرته على مملكة رومانيا فبعث السلطان سليمان القانوني إلى فرانسوال الأول ملك فرنسا رسالة قال فيها بعناية حضرة عزة الله وجلالته وقدرته وعلت كلمته وبمعجزات سيد زمرة الأنبياء وقدوة فرقة الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى كثير البركات وبمؤازرة قدس أرواح حماية الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم تعالى أجمعين وجميع أولياء الله أنا سلطان السراطين وبرهان الخواقين أنا متوج الملوك زل الله في الأراضين أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر والأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية زلقدرية درية وديار بكر وكردستان وأزربيجان والعجم والشام ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب والعجم وبلاد المجر والقيصر وبلاد اخرى كثيره افتتحتها يد جلالتي بسيف الزفر ولله الحمد والله اكبر انا السلطان سليمان بن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الى السلطان فرانسيس ملك ولايه فرنسا وصل الى اعتاب ملجا السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانك بان وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون بهذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم فقد وصلني ذلك وأحاط به علمي فقم منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر فإننا فاتحون البلاد الصعبة والقلاع المحصنة وهازمون أعداءنا وإن خيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى يسير الخير بإرادته ومشيئته وأما باقي الأحوال والأخبار تعرفونها من تابعكم المذكور فليكن معلوم لكم هذا والسلام تاسعا وأخيرا الرسالة التي أرسلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس والتي كان يدعوه فيها إلى الإسلام فكتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى ملك الفرس قائلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ادعوك بدعاء الله فاني انا رسول الله الى الناس كافه لانذر من كان حيا واحق القول على الكافرين فان تسلم تسلم وإن أبيت لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد دمتم في رعاية الله وأمنه